السلام عليكم ورحمة الله بركاته وصلت إلى السيارات تيوتلاند كروز الربع ألفين ثلاثة إطارات نحيفة بدون رفارف اللون البرونزي. السيارة وارد بازر ومحرك بنزين 4000 سي سي 6 سلندر بقوة 228 حصان وعزم 360 نيوتن الأنوار الأمامية هالوجين والسيارة بونش كهربائي الشكل الجانبي بجنوط حديد مقاس 16 إنش خط جانبي شد مصنع المرايا كروم وبتحكم كهربائي وخط من الكروم على النوافذ وهذا الشكل الخلفي بأنوار هالوجين وهذا عدة السيارة. استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كيلو متر باللتر الواحد. وهذا الشكل الداخلي بمقوى جلد وبتخشيبه. والمواصفات الداخلية والخارجية مشابهة ل 2022 باختلاف اضافة اربعة منافذ يو اس بي للشحن. السيارة متواجدة في البحرين للسيارات موزع معتمد المركز التجاري للسيارات والمحركات بازرعة وجميع السيارات جديدة وارد بازرعة بضمان ثلاث سنوات او ألف كيلو متر من اي خلل مصنعي. والعنوان صنعاء شارع الدائري الشمالي. المؤدي إلى جسر المذبح شمال جامعة صنعاء الجديدة والسعر والعنوان وأرقام التواصل في وصف الفيديو وفي أول تعليق لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته